Doncs perquè és una carrera que les assignatures que es donen a mi sempre m'han interessat i perquè vaig veure que la Pompeu es donava l'opció de poder fer doble grau amb aquesta carrera per poder fer periodisme. Jo crec que no hi ha una motivació exacta, són una sèrie de factors. Como por ejemplo, bueno, eso lo creo yo, hay muchos estudiantes, habrá muchos estudiantes internacionales, como es un grado en inglés, pues bueno, porque Barcelona es una ciudad muy multicultural, se puede conocer compañeros de diferentes lugares y porque, bueno, me interesa lo que estoy estudiando, eso es lo primero, claro. ¿Por qué Pompeu? Pues no me he plantejat. Un... Té bona pinta de bon campus y creo que estaré cómoda. Perquè està molt ben situada, és una zona molt viva de Barcelona i, a la més, la infraestructura, i me n'havien parlat molt bé. Per volem, m'agradaria anar a Austràlia, molt lluny, i tot el que sigui més lluny, ens doncs m'agrada més. Uh, I, would, I would like to widen my perspective, obviously, and I want to meet new people, improve my Spanish and also English, and I would like to learn a new language, which is Chinese. Durant els 3 anys... Ui, ui, ui, aviam, eh, no ho sé. O sigui... Què espero? Doncs, eh, primer, tot i que ja pues, parlo bastant anglès, millorar-lo, no sé què, i sortir amb bastant, tenint més clar el que vull fer i tenint, doncs, pues, diverses expectatives de futur. També, eh, el tercer any, que és viatge, ojo, oh eh, pues, anar a algun lloc i, doncs pues, això, conèixer gent, també, d'altres països, d'altres llocs, d'altres llocs de Catalunya, d'altres llocs d'Espanya i, doncs pues, això.